بصمة لامعة بصمة لامعة. تعالى يا شيخة البيض والزناد، السيف والدوب المطر راد على كمه، تعالى هنا يا شيخة البيض والزناد، السيف والدوب المطر راد على كمه، تعالى وقولي مرحبا يا هلا مرات هلا بالضيوف الليله له الحفل ملتمه. وبسم ربع صناديد قوم فاللي قاتل أم العيات من فعلهم يا كم عديدين بكتهم ليثارت الهجا وراحت علوم وجاتي لو ما زان تالى بيادي ذي السيف والذوب المطرز على كمة ألا يا حسين اتخلقي يا زين ولا يا سهيل اللي يلخف نظر يما يا حلة الوقفه ليا حط خط ولا شراسه تحت كمه وفوق اشتهر بالطيب والفعل والغزوه يعرفونها الاخصام ولا بني عمه هنا يا شيخة فالراج على كم تعالي وقولي مرحبا يا هلا مرات هلا بيت ضيوف الليلة هالحاب لم يلتم هلا مرحبا بسي وباسم رابعي يا ريحات من قوم صناديدي قوم فاللقاء من العيات من فعلهم يا كم عديدين بكتهم لي أثارت الهجاور تنادوا كل من حماسه رمى العمه ولا يوم من راجح لو ما زان على قمه، الا يا حسين ولا يا شكوركم بالخير من لو الأوقات من طيبها عدت على عالي القمه. يا من ليشي زاد على عيالك هالوقفه ليا حلت الوقفه، ليا حط خطوه لا شراسه تحت قمه، وفوق اشتهر بالطيب والفعل.